Přesně 155 let se v Hradci Králové vyrábějí špičkové klavíry a pijanina Petrov. Hráli na ně světově uznávaní klavíristé, nástroje získali nespočet prestižních cen. Klavíry a pijanina Petrov patřily už od založení firmy v roce 1864 ke světové špičce. Když v roce 1927 dělníci v Královéhradecké továrně postavili klavír s výrobním číslem 40 000, putoval do Číny. Jakoby tento okamžik předznamenal dnešní dobu. Právě do Číny totiž v současnosti putuje nejvíce nástrojů. My dneska nejvíc prodáváme ročiny, paradoxně, přestože se tam vyrábí poměrně hodně pian, a to proto, že Číňané mají hodně peněz a roste tam ta vyšší střední třída a bohatí, a ty si chtějí koupit hlavně evropské zboží. Takže vlastně ty nejdražší modely a ty speciální zakázky, které jsou zdobené třeba perletí, musazí, zlatem, tak vlastně odchází do Číny. 38%. Za celou historii Petrov vyrobil přes 630 tisíc nástrojů. Z 80% jde stále o ruční práci. Do zahraničí firma vyváží 94% produkce. Kromě Jiho východní Azie se vyváží i do Ruska a západní Evropy. Česká republika tvoří jen 6% prodeje. Před pěti lety si Petrov nechal dokonce zaregistrovat na celém světě značku Antonín Petrov, kterou používá pro nejvyšší řadu klavírů a pianin. V oddělení výzkumu a vývoje připravovali první model této značky pět let. Má zcela novou konstrukci a jsou v něm uplatněny i dva firemní patenty. Piano existuje více než 300 let a za tu dobu se výrazně nezměnilo. Ta konstrukce je dosti podobná. Změnily se některé detaily z našeho pohledu uvnitř, které se samozřejmě dopilovávají. My dneska máme samozřejmě svůj vývoj a výzkum. A Hlavně se snažíme posílit ty akustické vlastnosti, tak aby ten hráč měl prostě pocit, že ten zvuk mu je příjemný, že je kulatý, romantický, že když zahraje, tak to má ten dlouhý dozvuk, takže na tom se pracuje. A pak samozřejmě design. Design, protože jsme si vědomi toho, že se mění období a, a, a prostě lidi mají různé interiéry, ať už jsou to modern, moderní nebo naopak tíhnou k té klasice, tak prostě aby měli možnost si vybrat do svého interiéru ten správný nástroj, aby to zkrátka zapadalo do toho, co si představují a bylo to taky jako součást jako jejich nábyt. V poslední době se firma otevírá veřejnosti. Zájemci mohou navštívit muzeum. Petrov a absolvovat komentovanou prohlídku přímo ve výrobě. Otevřena byla i Petrov galerie, Obchodní a kulturní centrum přímo v areálu firmy vzniklo rekonstrukcí staré výrobní haly. V letošním roce slaví Petrov 155. narozeniny a pro veřejnost firma připravila řadu akcí. Co jsme připravili pro naše hradečáky, tak to si myslím, že asi nejvýznamnější bude 7. září, kdy máme den otevřených dveří. A to je možné se prohlédnout veškerou výrobu, muzeum, nově otevřenou Petrov galerii, dát si dobrou kávu a prostě si ten den s námi užít.